Tervetuloa 7-luokan matikan pariin. Mun nimeni on Paula. Tällä videolla käsitellään lukujen suuruusjärjestystä ja lukusuoraa. Kun katsot tätä videota, sun ei tarvitse tehdä muistiinpanoja, vaan sä voit katsoa sitten tuosta videon kuvauksesta. Sieltä löytyy linkki, jonka takaa sä löydät tämän saman paperin, mikä tässä nyt syntyy. Joten sä voit keskittyä nyt kuuntelemiseen. Tällä videolle on myös tarjolla suomenkielinen tekstitys. Aloitetaan lukusuorasta. Lukusuora on nimittäin hyvin samanlainen kuin kaikkien tuntema lämpömittari. Ja kun puhutaan ensimmäisistä luvuista, joita halutaan vertailla, niin silloin mietitään aina lämpömittaria. Lämpömittarissa luku 5 celsiusastetta on suurempi, eli lämpimämpi, kuin 2 celsiusastetta, koska 5 celsiusastetta on ylempänä. Nyt siis on puhet tällaisesta elohopealla tai muulla aineella toimivasta lämpömittarista, joka löytyy lähes jokaisen suomalaisen kodin ulkopuolelta, niin että se voit katsoa sitä ikkunasta. Tässä mittarissa 5 celsiusastetta on korkeammalla kuin 2 celsiusastetta. –2 celsiusastetta on mittarissa alempana kuin 0 celsiusastetta, joten –2 celsiusastetta on pienempi luku, kuin nollaselssiusastetta. Eli pienempi tarkoittaa sitä kylmempää lämpötilaa ja suurempi tarkoittaa sitä lämpimämpää lämpötilaa. Sä voit lukuja verratessa aina miettiä, että no kumpi olisi se lämpimämpi selsiusasteina ja sanoa sitä, että tämä on nyt se suurempi. Lukusuora, joka on nyt sulle ihan uusi juttu, se on kuin kumottu lämpömittari. Eli tämä lämpömittari kaadetaan nyt kyljelleen niin, että kuuma on oikealla ja kylmä on vasemmalla. Tähän tapaan. Ja tässä meillä on lukusuora. Huomaathan, että musta teksti on sitä perusteoriaa ja sininen teksti on tätä teoriaa täydentävää selitystä. Punainen teksti taas sisältää erityishuomioita jotka selittää erityisen yksinkertaisesti semmoisia asioita, mitä ei välttämättä sitten sininen ja musta riittävästi selitä. Eli kun piirät lukusuoran, se näyttää lämpömittarilta, eli siellä on nolla jossakin keskivaiheilla, ja sitten plussan puolelle mennään oikealla. Suuremmat luvut löytyvät oikealta, ja kaikkein pienimmät, eli siis miinusmerkkiset luvut, ja niistä kaikkein kookkaimmilta vaikuttavat on siellä kaikkein eniten vasemmalla. Ja kun piirrät lukusuoraa, sen oikeassa reunassa on nuoli. Ei missään tapauksessa molemmissa päissä. Pelkästään oikealla reunalla on nuoli. Mitä enemmän vasemmalla luku on lukusuoralla, sen pienempi se on. Mitä enemmän oikealla luku on lukusuoralla, sen suurempi luku on. Ja... Jos ihmettelet, että minkä takia täällä nyt viivat menee ihan vinoon tai muuta tämmöistä, niin se johtuu siitä, että mä kirjoitan siis tietokoneen kosketusnäytölle. Ja tämä ei ole ihan helppoa. Lukusuora auttaa sua selvittämään lukujen suuruusjärjestyksen. Eli luku 5 on suurempi kuin kolme, koska se on kolmosen oikealla puolella siellä lukusuoralla. Sitten siirrytään tähän suuruusjärjestyksen merkintöihin. Näitä merkintöjä on kolme. Ensimmäinen merkintä tarkoittaa yhtä suuri kuin. Ja esimerkkinä kaksi on kaksi, luettaisiin virallisesti kaksi on yhtä suuri kuin kaksi. Seuraava merkki on nimeltään pienempi kuin. Ja esimerkki tästä, miinus kolme on pienempää kuin kolme. Ja viimeinen näistä yksinkertaisista merkeistä on suurempi kuin. Ja esimerkkinä. Viisi on suurempi kuin yksi. Sitten meillä on vielä kaksi erityismerkintää. Jos on tämmöinen pienempi kuin merkki ja sen alle laitettu toinen yhtä suuruusmerkki näistä on viivoista, niin silloin se tarkoittaa pienempi tai yhtä suuri kuin. Tässä merkissä siis ei oteta kantaa siihen, että onko tuo luku nyt pienempi kuin toinen vai onko se yhtä suuri kuin toinen. Se on jompaa kumpaa ja sitä ei välttämättä tarvitse tietää. Sitten tämä toinen on suurempi tai yhtä suuri kuin. Ja kummastakin näistä näkee myös semmoista versiota, missä tämä suuruusjärjestys on laitettu näin. Ja sitten se on merkin toinen viiva onkin laitettu vinoon tänne samansuuntaisesti ton, ton väkäsen alemman osuuden kanssa. Eli vaihtoehtoiset merkintätavat olisi tässä vielä, jos niihin satut törmäämään. Nyt ollaan siis viisaampia lukujen suuruusjärjestyksestä ja lukusuorasta, ja tämän löydät taas sieltä videon alta kuvauksesta. Sieltä linkki, niin käyt katsomassa löydät tämän saman, sekä värillisenä että valkoisella taustalla. Suosittelen lämpimästi tilaamaan kanavan, ja voit laittaa peukun videolle, jos sinulle oli tästä hyötyä. Kiitos kaikille katsojille!